היינו בחלק ג' בבעיה הראשונה במבחן, החדווה שלנו. נחזור ונקרא את הבעיה. נתון לנו שהשטח R הוא הבסיס של גוף. הציערנו מחדש את השטח R כאן עם פרספקטיבה, ככך שיהיה אפשר לראות את הגוף תלת מימדי, ונתון לנו שבגוף הזה כל חתך שמעונך לציר ה-X, ישנם שני סוגים של חתכים שאפשר לעשות, אפשר לעשות חתך כזה אבל הוא יהיה מקביל לציר ה-X, ואנחנו רוצים חתכים שמעונחים לציר ה-X או מקבילים לציר ה-Y, נכון? חתכים כאלה. ונתון לנו שכל חתך כזה שמעונח לציר ה-X הוא ריבוע. סרטטנו כמה ריבועים כאלה, זה ריבוע אחד, כאן יהיה הבסיס, שנתון לנו שהחתך הוא ריבוע, הגובה כאן חייב להיות שווה לבסיס. אותו הדבר בריבוע הזה, וכאן הגובה יהיה די גבוה, וכשחושבים על זה נקודת המיקסים, המקסימום, או אם חושבים על רוחב הבסיס, كان זה עדיין מאוד רחב וכאן זה נהיה שוב צר. איך נמצא את הנפח של הגוף הזה? זהו גוף שדי קשה לדמיין, למרות שבמובן מסוים יותר קל לדמיין את הגוף מאשר לסרטט אותו. בכל אופן, מה שאנחנו צריכים לעשות כאן הוא לקחת את השטח של כל אחד מהריבועים הללו, שאחד מהמסרוטת כאן, לקחת את השטח של כל אחד מהריבועים, להכפיל אותו בשינוי ממש קטן ב-X, ואנחנו כבר יודעים מכל מה שקבר למדנו בחדווה. ששינוי מאוד קטן ב-x, זהו dx. כך שאם נכפיל את ה-dx כפול שטח הריבוע הזה, נקבל את הנפח החלק הזה של הגוף. ואם נסחום את כל הגופים, ההדקיקים באופן אינסופי, נקבל את הנפח של כל הגוף כולו. איך נעשה זה? נכתוב את האינטגרל שלנו, מהו השטח של כל אחד מהריבועים, מהו השטח של כל אחד מהחתכים האלה? הבסיס הוא ההפרש בין שתי הפונקציות שלנו, נכון? הפונקציה העליונה כאן היא סינוס של פאי x. והפונקציה התחתונה היא y שווה x בשלישית פחות 4x. כך שהבסיס של כל ריבוע, היא יהיה הפרש בין הפונקציה העליונה והפונקציה התחתונה. כך שכל בסיס יהיה סינוס של פי-X. פחות הפונקציה הזאת. פחות X בשלישית 4X. הפכנו את הסימן. פחות X בשלישית 4X. עד כאן זה נראה די דומה לסעיף א'. מה השינוי כאן? אנחנו מחפשים את השטח, השטח של כל אחד מהריבועים האלה, רק המרחק הזה. מהו השטח? השטח הוא המרחק הזה בריבוע, כלומר את כל זה. אנחנו צריכים לעלות בריבוע כדי לקבל את השטח של כל אחד מהריבועים האלה. ולאחר מכן להכפיל אותו ב-DX. וזה ייתן לנו את הנפח של כל אחד מהחלקים האלה של הגוף. ומה... גבולות האינטגרל שלנו אלא אותן גבולות כמו בסעיף א', זה 0 וזה 2, כך שהגבולות זה די פשוטים. כעת נמשל לנו רק לפתור את האינטגרל, ממש כמו בסעיף ב', אנחנו יכולים לנסות אמ, לפתור אנליטית, אבל אנחנו נקבל אינטגרל מאוד מאוד מורכב, שנוכל לפתור אותו בעזרת כמה נוסחאות רגונומטריות, ושימוש באינטגרציה בחלקים, וזה ייקח לנו קצת זמן למבחן, שיש לנו למבחן. וכיוון שבערות נכתב שחלק מהסעיפים דורשים מחשבון גרפי, למה שלא נתמש במחשבון הגרפי שלנו. במחשבון גרפי הוא מאוד מאוד שימושי, בפתרון של אינטגרלים מסוימים. בואו נשלוף את מחשבון 85 שלנו. הנה. וכדאי שתוכלו לראות את הלחיצות על המקשים. זהו, את זה לא צריך. אוקיי, נשתמש כאן בפונקציה כלקולס. ונקיש second ואז כלקולס. הפונקציה הזאת היא פונקציה מאוד שימושית ומחשבת אינטגרל מסוים. נלחץ F5 לאינטגרל מסוים. וכעת פשוט מקלידים את הביטוי. נזיז את זה קצת למטה. הביטוי שלנו יהיה פתח של f פי הוא, צריך להתרגל למחשבון קצת, רגע, הנה x, סינוס של x, x בשלישית, ועוד 4x, כל זה בריבוע. ועוד נתון שצריך לתת לפונקציית האינטגרל המסוים, היא מה המשתנה הבלתי תלוי שלנו. כלומר, המשתנה שלב אנחנו עושים אינטגרציה. וזה המשתנה x. לאחר מכן מכניסים גבולות האינטגרציה וסיימנו. האינטגרציה שלנו תהיה מ 0 מ-x שווה 0 ועד x שווה ל-2. ואם לא טעינו, אפשר ללחוץ Enter ולתת למחשבון לעשות את שאר העבודה. בואו נראה מה התוצאה. כיבנו תיישה. זה התשובה. זה נפוח של הגוף שלנו. כיבנו תיישה שלוש. אפשר להגיל וליחתוב. התשובה היא תיישה נקודה תיישה שבעה שמונה שלוש. די ברור שבחילוץ זה צריך לישתרגש במחשבון כי של האינтגרל הזה היה דורש מיתנו פשוט חמונ מתמטיקה מסובחת ש迭代ו כחัด לנו ניצח. אבל מה שנדרשנו לעשות ב- הוא להגדיר את האינטגרל, להבין שהשטח של כל אחד מהריבועים הללו, הוא פשוט הריבוע של המרחק בין שתי הפונקציות. ולהבין שהאינטגרציה צריכה להיות בין 0 ל-2. כמה זמן נשאר לנו? יש עוד כמה דקות. בואו נתחיל את חלק ד', השטח R נעתיק לפה רגע, לא, לא רוצים לעשות את זה. נבטל, נדביק, הנה. נקטין איזה קצת. אוקיי, מה שואלים בחלק דלת? השטח R מבטא את פני השטח של אגם קטן. אלה פני השטח. עבור כל הנקודות ב-R, שהמרחק שלהם נתון על ידי הפונקציה age של x שווה 3 פחות x, כלומר העומק הוא 3 פחות x, נכון? בנקודה הזאת באגם העומק הוא 3, נכון? 3 פחות 0. ובנקודה הזאת העומק הוא 3 פחות 2, כלומר 1. כך שהאגם הולך ונהיה רדוד, ככל שאנחנו מתקדמים ימינה. אפשר לנסות לדמיין את זה. ננסה לצייר שוב. זאת, זאת פונקציית הסינוס, מפרספקטיבה. זאת הפונקציה הפולינומית. וזה ציר ה-X. זה ציר ה-Y. וכאן עומק האגם נתון על ידי הפונקציה age של x שווה ל-3 פחות x. كان העומק הוא 3, כך שאם ננסה לצייר, אם ננסה לרדת לעומק האגם, נניח שזה 3, והאגם הולך ונהיה רדוד, ככל שאנחנו זזים ימינה. אם כן, איך נמצא הנפח של האגם הזה? מה העומק כאן? העומק כאן יהיה 1, נכון? 3 פחות 2, כיוון ש-x كان שווה 2. לכן העומק כאן יהיה 1. כך שאם נעשה חתך לאורך ציר ה-x, העומק יראה בערך כך. קשה לדמיין את זה. בכל אופן, איך נמצא את נפח האגם? טוב, למרבה הצער נגמר לנו הזמן, כך שנמשיך בדיוק מאיפה שעצרנו בסרטון הבא. נתראה בקרוב.